Προσήρθατε στο Kitchen Lab. Πα. Γεια σας. Άλλο ένα επεισόδιο σήμερα του Kitchen Lab. Σήμερα μυρίζει λίγο Ιταλία. Θα κάνουμε αυθεντική, αυθεντική καρμπονάρα. Πριν ακούω από κάτω σχόλια και βλέπω σχόλια ότι αυτή δεν είναι καρμπονάρι, αυτή είναι καρμπονάρι, αυτή δεν είναι ή αυτή είναι. Η καρμπονάρα είναι όπω το θέλει ο συγκεκριμένο μάγειρα που τη φτιάχνει. Παραδοσιακά φτιάχνετε με κρόκους, αυτό θα κάνουμε και εμεί εδώ. Θα βάλουμε ελάχιστη κρέμα γιατί φοβάμαι να μην σα κόψει, θέλει εμπειρία για να κάνει την καρμπονάρα και θέλει να τη δουλέψει πάρα πολύ. Θα σα βοηθήσω να την κάνετε σίγουρα και θα είναι αυθεντική, αυθεντική καρμπονάρα. Πάμε να ξεκινήσουμε, πολύ γρήγορα, σε ένα τέταρτο έχετε φαγητό. Στο Kitchen Lab σήμερα μυρίζει η Ιταλία. Αυσθεντική καρπονάρα με πλούσια σάλτσα, τραγανό μπέικον, μπόλικη παρμεζάνα και φρέσκο πιπέρι. Όλα αυτά μόλις σε 8 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τα μακαρόνια. Λοιπόν, έχω πάρει λιγκουίνι. Τα λιγουίν είναι νομίζω τα κατάλληλα ζημαρικά για τέτοιε αλτσες παχύρευτες όπως η καρμποναρά, για αυτό τον λόγο. Αλατισμένο πόλικο νερό, θα βάζουμε μέσα, να κατέβουμε λίγο και ίσα ίσα τα αφήνουμε να βράσουνε. Δε σε τη συσκευασία, όπω ο μην βράσετε παραπάνω, θέλουμε να είναι αλττέντε. Όταν είναι αλτέντε χωνεύονται πιο εύκολα, γι' αυτό, γι αυτό θέλουμε να τα τρώμε αλττέντε. Στη συνέχεια, παίρνω έτσι όπω είναι να τη κάνει. Το βάζω πάνω στη φωτιά, να κάψει πάρα πολύ καλά. Όσο ωραία θα ψιλοκόψω εγώ τον bacon. Έχω πάρει ωραίο καπνιστό bacon. Μπορείτε να το βρείτε έτσι στην αγορά. Μην παίρνετε τι φέτε. Προσπαθήστε να πάρετε έτσι ένα πιο, πιο ωραίο. Άμα δεν βρίσκετε με τίποτα, πείτε τον, το χασάπι, να το πω έτσι. Στο supermarket να κόψει χοντρό κομμάτι από το bacon που ήδη παίρνετε. Να μην είναι λεπτέ φέτε. Όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό. Όπω βλέπετε, το χοντροκόβο. Και έτσι όπω είναι, στο καυτό τι κάνει. Θα τα ρίξω μέσα. Ήδη άρχισαν να μυρίζουν υπέροχα. Είναι τέλειο. Θα πάρουν πολύ γρήγορα χρώμα, δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου λάδι. Θα βγάλει το λίπο που έχει το bacon από μόνο του και θα γίνουν τέλεια. Λοιπόν, στη συνέχεια, όσο ροβράζω το μακαρόνι και ψήνει το bacon, παίρνω ένα μπολ και έχω 5 κρόκου. Για περίπου κάθε 100 γραμμάρια ζυμαρικών βάζω και ένα κρόκο. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω και 7 και 8 μπορείτε να βάλετε, αλλά βάζω 5 γιατί είμαι σίγουρο θα μου βάλω παραπάνω θα νομίζετε ότι κάτι κάνουμε λάθο, αλλά μην αγώνεστε. Μέχρι 7-8 μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, άρα χωρίζω τα αυγά και έτσι όπως είναι θα πάρω τους κρόκους και θα τους βάλω μέσα στον μπολ. Θα ρίξω και περίπου 50 με 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ έριξα 100 γραμμάρια και τα ανακατέψω τα αυγά με την κρέμα γάλακτο. Κανονικά δεν βάζουν καθόλου κρέμα γάλακτο οι Ιταλοί. Εγώ βάζω πολύ λίγο για να κρατήσει παραπάνω καρμπονάρα. Γιατί αλλιώ άμα την κάνει την καρμπονάρα πρέπει να την φάτε κατευθείαν εκείνη την ώρα. Άμα βάλουμε λίγο κρέμα γάλακτο είναι πιο ανθεκτική και μπορούμε να την φάμε ακόμα και το βράδυ. Λοιπόν, έτσι όπω είναι, θα ρίξω μέσα μία κουταλιά μεγάλη τη σούπα από το νερό που βράζουμε, τα μακαρόνια. Εντάξει, και θα συνεχίσω το ανακάτωμα. Λοιπόν, ρίχνουμε και 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, υπόλυκο πιπέρι, και ψιλοκομμένο μαντανό. Λοιπόν, άρα έχω τα τρία ανοίγματα έτοιμα το μόνο που μα λείπει είναι να συνθέσουμε την υπέροχη και γευστικότατη μακαρονάδα μας. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Τα ζυμαρικά φαίνονται έτοιμα, θα πάρω κατευθείαν όπως είναι και θα τα σουρώσω σε ένα τρεπικό. Ωραία. Το μπέικον έχει γίνει πάρα πολύ τραγανό, μυρίζει όλο το τόπο μπέικον εδώ πέρα και θα το ρίξω πάνω στα μακαρόνια. Θέλω το λίπος που έχει το bacon να πάει πάνω στα ζυμαρικά και να μην τα αφήσει να, να πανιάσουν, να εγγρασιάσουν, και θα δώσει μια έξτρα γεύση. Το περισσότερο λίπο θα φύγει κάτω, οπότε μην σα φοβίζει, αλλά θα πάρει ακόμα περισσότερο γεύση το ζυμαρικό από το bacon. Λοιπόν, ανακατεύω αυτά τα δύο μεταξύ του, το bacon μαζί με τα ζυμαρικά, και έτσι όπω είναι όλο αυτό το μείγμα, θα το ρίξω μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Και θα ανακατέψω καλά. Τώρα τα ζυμαρικά είναι πάρα πολύ καυτά. Πάρα πολύ ζεστά και με αυτόν τον τρόπο θα ψήσουν τα αυγά μα. Ουσιαστικά γίνεται η σάλτσα στον αυτόματο πιλότο. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να κάνετε κατευθείαν τη διαδικασία. Κατευθείαν τα ζυμαρικά θα πάρετε να τα ρίξετε κατευθείαν στο bacon και έτσι όπω είναι και αυτά, κατευθείαν στα αυγά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τη σάλτσα να γίνει τέλεια και ψημένη. Μην φοβάστε ότι δεν θα είναι άψιτη. Σα το λέω να ξέρετε, να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Θα είναι ψημένη μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα προσθέσω στο τέλο λίγο ακόμα τριμένη παρμεζάνα αλλά θα την κάνω έτσι χοντρά κομμάτια για να τα νιώθω στο δόντι. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω λίγο ρόκα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ρόκα σε όλα τα ζημαρικά σας στοχοπλήγους ή άλλως. Και λίγο παρμεζάνα ακόμα στο τέλος, φρεσκοτριμένο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Και εκεί πέρα που ήταν νερό κάτω η σάλτσα, φαίνεται πόσο κρεμμόδες έχει γίνει. Πόσο έχει δέσει με τα ζυμαρικά, Πόσο τέλεια έχει γίνει και δεν έχει μείνει τίποτα. Δέστε εδώ! Δεν είναι φανταστικό. Φαίνεται πω είναι ζεστό ακόμα. Ψήνεται το μακαρόνι, το καταλαβαίνετε. Φεύγει ο αθμό και ψήνεται βέβαια και η σάλτσα. Το μπέικον είναι χοντρά κομμάτια, δεν είναι ψιλοκομμένο, Το νιώθεις στο δόντι. Την παρμεζάνα τη νιώθει στο δόντι. Γενικά νομίζω πω αυτή την καρμπονάρα πρέπει να το δοκιμάστε. Τώρα, άμα έχετε συνηθίσει τα τότε καρπονάρε με μανιτάρια, πολύ κρέμα γάλακτο, βάλτε τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτή κάνω, αυτή σα δίνω και νομίζω πω πρέπει να δοκιμάσετε αυτή πριν δοκιμάσετε οτιδήποτε άλλο. Σε περίπτωση που θέλετε να την ψήσετε και λίγο στο φούρνο, μπορείτε να την βάλετε σε ένα ταψί να δώσετε λίγο χρώμα στον κρύλα από πάνω, με λίγο παρμεζάνα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Καλή συμπιτυχία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, ενθουσιαστήκατε και το πόσο γρήγορα έγινε έτσι. Σε 8 λεπτά βράσατε μαρικά, σε 8 λεπτά τελειώσατε τη συνταγή. Τίποτα, ούτε πολλά τηγάνια ούτε πολλέ σάλτε ούτε πολλά υλικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην καναλάρα μα στο YouTube, Axis Petretzikis Official, το καλύτερο ε, κανάλι μαγειρική που υπάρχει στην Ελλάδα στο YouTube. Ε, είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα, το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί είναι τίποτα. Σε 10 δευτερόλεπτα έχετε κάνει subscribe και με το που ανεβαίνει η συνταγή μα κατευθείαν σα έρχεται mail για να κάνετε τη συνταγή. Ε, μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο site μου αάκεσπετρετζίκη.com, το καλύτερο site μαγερικέ που υπάρχει στην Ελλάδα. Και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τη συνταγή σα στα σχόλια κάτω να γράψετε τι θέλετε να σα κάνω για τα επόμενα μαθήματα. Ακούω πάντα, τα βλέπω κακά και καλά πάντα. Ε, ακούτε τι συμβουλέ σα, ακούω τι συνταγέ σα. Θα ήθελα πολύ να κάνω πράγματα που θέλετε εσεί. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα!